When I battle with the beast, bring a few on The commander and the chief, all my crew long Bullets rattling and whistle at your toque Never sleep eyes, open hands clutching on my throat. This on board zone This on board zone Yo, this on my f***ing zone <laughs> واش الدراري نتمنى تكونوا كاملين بخير و على خير و نمشيو لطريقة التركيب الروابط ستجدونها بين الوصف ماكس و فريفير عادي بالنسبة لهادو و هادو فريفير ماكس و فريفير عادي بالنسبة لكشف الأماكن بالأسماء إذا نذهب إلى أنا عندي فريفير عادي راح ندخل عليها استخراج هنا كلمة سيرسي بالفيديو ثم تضغط أوكي راح يطلع معك هذا الملف ثم راح تدخل عليه وتنسخ ملف compandtpsref5 تذهب إلى device memory أو ذاكرة الهاتف ثم underwrite data ثم تصل إلى هنا وتعمل نسخ من الأسفل وكذلك مع الملفات الأخرى نفس نفس الطريقة يا شباب أوكي مثلا هذا اللي فري كشف أماكن كتش في الاماكن بالاسم. Free Fire عاديه نكتب كلمه سير ثم نضغط اوكي راح تدخل على الملف اللي راح يظهر معك ثم راح تجد نفس الطريقه التركيب تنسخ هكذا ديفايس ميموري اندرويد ضروري وتحط كولي اذا العب كشف الاماكن اللي بدك انت المهم انا حطيت لكم وانطينا اثنين كشف الاماكن فاختر ما شئت ثم نلتقي في فيديو جديد سكريب جديد ان شاء الله مع السلامه